Сергій Тріщанович загинув 23 жовтня, звільняючи від російських загарбників Харківську область. Родина дізналась про його смерть 27 жовтня. Я хочу сказати про нашого Сергія Любого, що в нього дуже душа боліла за рідну неньку. Він, він не міг терпіти, що в нашу державу прийшов окупант. Він пішов у саме пекло. Він був 14-й бригаді Стрілковій. В штурмовій бригаді він написав, що вони села звільнили в Харківській області і потім зв'язок з ним обірвався. Це дуже завжди була радісна, добра, справжня, щира, відкрита людина, яка завжди мала підтримати лю будь-яку людину в будь-якій ситуації, він ніколи поганого не про кого не, не сказав. Він завжди тільки міг підтримати, завжди. Він... він був дуже добрий хлопець, він завжди залишиться в наших усіх серцях. Сергій отримав освіту у Херсонському морському коледжі. Віктор Волженко працював з ним на боксері Дніпробузького морського торговельного порту «Севастополь». Я працюю матросом, а він працював мото... механіком. Ну, свою роботу дуже добре знав. Він знав дізеля, От, якщо там щось відбувається, чертежи відкриває, дивить, побіжить вниз. Я кажу, Сережа, відбив це справи". Ну, любив свою роботу. Після початку повномасштабної війни цього року Сергій Тріщанович був волонтером. Пішов у територіальну оборону. Неодноразово писав рапорти про відправку на передову. Він вірив в життя, любив нашу батьківщину, любив батьків, рідне місто. І пішов це захищати. І... Тому що в нас є такі хлопці. До нас не дійшов ворог. Сергій загинув у віці 35 років. Його поховали на кладовищі у Корабельному районі. Хадір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.